شامخ واقف يا نور في ليل الحياه الطافي يهدي ويسعد كل ناظر شايف انتم ماله حتى المختالى والجافي أنتم امان المستاجر والخايف أنتم امان المستاجر قال الطرافي حياكم من وافي ماله حب الراق ما المدري زغاف يا بالزاما ويا عزمان زمان ذي في الماء حي ذي شامخ واقف لا يا ويا ذي في شامخ واقف شامخ واقف يا يهدي ويسعد كل ناظر شايف انتم ملاحة المختالة والجافي وانتم امان المستاجر الخايف وانتم امان الخايف بالروح ما هو كافي حسب العوايل والسنن والصالف جو الفرح اصبح نقي وصافي فما عجب فما حبيقت الوظاره لا يا من الحاقق الوظاره لا يا من الحاق مبروك يا أحمد حمود الطريف وعاف الله علي صله وهو القاتف فينا بازي أحمد عادله في ومن آخر في مثل العاصف النهوم وما الله الفراشة في والقادر لا دعوم مثل الخاطف فحنا لا دعوم مثل الخاطف وين صار الله دعاء على ملخاب عيون الحاسد بين القاصف <تصفيق> يعمي عيون الحاسد بين القاصف. واقف يا نوري في ليل الحياه الطافي يهدي ويسعد كل ناظر شايف انتم مالاقدم رد الوفاء له له من رد الحالب مبروك يا احمد حمود الضرافي وعبد الله علي صلوه والقاتف من البازي احمد عدايه كافي ومن اخوك عماد من العاصف هوما الله الفراش الدافي والقادم اعظم من ناعم الراشف والقادم اعظم من ناعم الراشف كلن بخير إحنا لا قوم مثل البراق الخاطف إحنا لا قوم مثل الخاطف الله خافي يعمي عيون الحاسدين بين القاصف